מצאו את 8 כפול כל הגודל 3x ועוד 10 שווה ל-28x פחות 14 פחות 4x. כמו בכל משוואה שפתרנו עד עכשיו, אנחנו נרצה לבודד את ה-x באגף אחד של המשוואה, אבל לפני שנעשה את זה אנחנו יכולים לפשט את כל אחד מהאגפים האלה. השמאלי, אפשר את הגודל 3x ועוד 10 כפול 8, בעצם אנחנו מפלגים את 8 זאת כאן היא תכונת הפילוג, כלומר זה שכאן זה אותו דבר כמו 8 כפול 3x שזה 24x ועוד 8 כפול 10 שזה 80 שווה ל וכאן יש לנו 28x פחות 14 פחות 4x. אנחנו יכולים לאחל את 28 x ואת המינוס 4x. נחשב 28x פחות 4x זה 24x וכאן יש לנו את המינוס 14. הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות, וזה כבר נראה די חשוד, אבל רק כדי לאשר שזה באמת חשוד כמו שזה נראה, ננסה להפחית 24x בשני האגפים של המשוואה. אם נעשה את זה, אנחנו רואים כי למעשה אנחנו הורדנו את ה-x עם שני האגפים של המשוואה, בגלל שיש לנו 24x כאן ויש לנו 24x כאן. אתם אולי תגידו, בואו נשים את כל x עם האגף מה-24x, ואז תפחיתו כאן 24x. אבל צריך לעשות זה גם באגף השמאלי. ואז נישאר אם באגף השמ� אתם תשארו רואים 80, שווה ל, זה שווה ל... הדברים האלה יתבטלו גם הם, וזה שווה ל-14. זה נראה מאוד מוזר. אנחנו מצירים כי 80 שווה ל-14. מה שאנחנו יודעים כי זה לא נכון. 80 אף לא יהיה ל-14, הם במהותם אינם שווים. לכן למשוואה הזאת שכאן אין למעשה שום פתרון. אין לזה פתרון. en erch x sh gorem le 80 leot 14